Доброго дня, я Анатолій Сандул, Лісабон, Португалія. Сьогодні дивились техніку встановлення протезів, пеніальних протезів через інфра... інфрапубікальний доступ. Ця техніка на даний момент, як мені здається, найкраща техніка для встановлення протезів. Набагато краще, набагато швидше і з косметичним ефектом, з гарним косметичним ефектом.